Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Szerencsére manapság nagy hangsúlyt fektetnek a halak védelme érdekében, ezért szeretném bemutatni a zoom állványos pontybölcsőt. Mérete 120x69 cm, így a legnagyobb méretű pontyokat is biztonsággal tárolhatjuk benne. Erős alumíniumváza stabilá teszi, párnázott matraca pedig nagyfokú védelmet nyújt a halak számára. A bölcső végén található két háló biztosítja, hogy a felesleges vízzel folyjon. Lábai teleszkóposak, gyorszárasak, nagyméretű talpai pedig illeszkednek a talaj egyenetlenségeihez. Szívesen ajánlom azon pontyhorgászok számára, akik egy kiváló minőségű, mégis kedvező árfekvésű pontybölcsőt keresnek.